Одна із тих, хто приніс пакунок у бібліотеку в перший день акції – тернопільська письменниця Леся Любарська. «Це не обов'язково нести щось дороге аж дуже. Миючі засоби, це і тепла рукавичка, теплі шкарпетки. Вони не настільки дорогі, але вони будуть зігрівати руки, пальчики тих стареньких людей». За правилами акції жінка поклала пакет у і зачитала вірш. Зігріємо серце добротою, зі мною ти, і я з тобою. Усі вірші учасників публікуватимуть на YouTube каналі бібліотеки, каже за відділу міського абонементу Віра Горошок. За її словами, таку акцію організували вперше. Благодійний челендж, «Поспішаємо творити добро, відбуватиметься упродовж 16 днів з 1 по 16 грудня. Долучився до акції також поет Іван Кушнір. Чоловік каже, дізнався про захід на сайті бібліотеки. Я не міг, щоб не принести тим нежденним людям, які цього потребують, адже вже надвоє буде зима, теплі шкарпетки, а також ті продукти, які необхідні на кожен день. Кожен з учасників зможе обрати книжку серед тих, які в бібліотеку принесли працівники Карітасу, розповів один із них Тарас Пастушенко. Чоловік каже, загалом передали більше 60 книжок. Ці книжки назбиралися впродовж. Двох років, коли люди разом із речами також віддавали ті книги, які по тій чи іншій мірі їм були не потрібні, але книги є досить гарні, досить відібрані і в гарному стані. І Таким чином ми будемо творити таке коло милосердя. Власне, карітас – книжку, люди, люди будуть свої пакуночки. Тарас Пастошенко каже, речі, які зберуть у бібліотеці, роздадуть відвідувачам карітасу. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.